مرحبا بكم بيع المنازل ليس بالأمر السهل الكثير من الناس تتعلق مشاعرهم بأرجاء المنزل فلا يستطيعون التفريط فيه لأي سبب كان وفي هذا الفيديو سنعرض لكم أكثر أشخاص عنيدين رفضوا بيع منازلهم رغم الفرص المميزة سؤالنا لكم متابعينا هل تبيعون منازلكم إذا سنحت لكم الفرصة بمبلغ مميز جدا اكتبوا آراءكم في التعليقات ولكن قبل ان نبدا الفيديو ادعمونا باعجاب لاستمرار تلك النوعيه من الفيديوهات. اوستن سبركس يعيش اوستن في عاصمه امريكا واشنطن، هذا الرجل العنيد الذي رفض بيع منزله مع وجود فرص رائعه بمبالغ طائله. كما نعرف جميعا ان امريكا مليئه بنطحات السحاب والمباني العاليه والكثير من الناس باعوا منازلهم لهدمها واحلال مكانها ناطحات سحاب. ولعناد هذا الرجل كان حديث أمريكا عندما كانت المشاريع تطور المدينة وبقي هذا المنزل القصير القديم بين المباني الحديثة وصل سعر هذا المنزل إلى 2 مليون دولار ولكنه رفض البيع ظل الرجل على عناده لمدة طويلة جدا ولكنه أجبر في النهاية على البيع بما يصل إلى مليون دولار من المؤكد أنه ندم كثيرا على رفض عرض ال 2 مليون دولار الصيني يانجا في أحد الأراضي التي كانت تعد لبناء مركز تجاري كبير كان يقع منزل هذه السيدة والتي عاندت بشدة أن تبيع منزلها وظل منزلها عقبة في طريق مهندس الإنشاء ووصل سعر بيع المنزل إلى 100000 ألف دولار ولكن السيدة رفضت البيع مع أنه مبلغ مميز وفي النهاية اضطرت لبيعه بمبلغ 10000 دولار فقط ليان يعني عنيد صيني آخر رفض أي بيع منزله في التخطيط الجديد للطرق، ومع أن كل جيرانه في الحي باعوا منازلهم، إلا أنه رفض كل العروض التي قدمت له، وظل متمسكا بمنزله. وفي النهاية وجدوا حيلة، أن يدينوه بالمال، لكي يستطيعوا إخراجه من المنزل، وقد كان بالفعل. إيديث ماسفيلد، سيدة أمريكية في الرابعة والثمانين من عمرها، ظلت متمسكة بمنزلها، ورفضت بيعه لمدة طويلة. ومع تطور كل المناطق من حولها ظل منزلها الوحيد عائقا في بناء المركز التجاري وظل منزلها هكذا حتى بعد بناء المركز التجاري وحتى بعد وفاتها لم يتغير اي شيء. لوباوجن في التخطيط الجديد للطرق في الصين وقف هذا المبنى عائقا ولان شخصين من سكان المبنى رفضا بيع شققهم فظل المبنى واقفا بهذا الشكل. كان الامر صعبا ان ترى سيارات قادمه من كل الاتجاهات عندما تخرج لشرفه المنزل تم توقيع اتفاقيه مع الحكومه لهدم هذا المنزل نيويتشونغان هذان الزوجان العنيدان ولداني رفض بيع منزلهما لمواكبه التطور الذي يحدث في المدينه كان ذلك من بناء ناطحات سحاب جديده والتخلص من المنازل الصغيره وظلت المشاريع من حولهم تتطور وهم على عنادهم باقون على رفض البيع بكل المبالغ التي عرضت عليهم وفي النهاية باع المنزل لخوفه من المضي التي كانت تهددهم وباعوه بثمن زهيد أمين كتلوغا أعند صاحبة منزل في تركيا رفضت بيع منزلها مع كل العروض التي عرضت عليها وكانت حديث الإعلام هذه السيدة والتي يوجد أمام منزلها حفرة بعمق 2 متر ومع لقائها بأشخاص مهمين أرادوا شراء المنزل لم يتوصلوا معها على اتفاق ومع وعدها لهم بالرحيل لم ترحل علاء الدين ديميرال ظل منزل علاء الدين لمدة أربع سنوات عقبة في إنشاء شركة أصبح حديث الساعة حينها هذا الرجل العنيد وفي النهاية وافق على هدم المنزل مقابل شقة مساحتها تسعون مترا مربعا في حي أفضل شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة